Ahoj, vítejte v tvaření. Dneska si vyrobíme vějíř. Budeme potřebovat nůžky, barevné papíry a lepící pásky lepicí pásky. Vezmeme si barevný papír a zahříbáme ho. Na jednu stranu pak si papír otočíme a na druhou stranu to samé, uděláme znovu a znovu. A takhle zaříbáme celý papír. Když to máme zohýbané, tak si vezmeme nůžky. Ustř ustřihneme kus, jestli nám to nějaký vyčuhuje. Když to máme hotové, tak si vezmeme nůžky a uděláme tam nějaké vzory. Když už to máte vystřežený, tak to rozvřete a, a tady zespoda to budete držet. A pak si vezmete lepící pásku, nějakou ozdobnou a přelepíte to. A když to nechcete mít takhle, tak to vezmete, ohnete to, může, slep, slepíte to nějakým lepidlem. A pak si vezmete lepící pásku a přelepíte to, jako to mám tady. Tak. A když to máte. A když to máte, tak máte vlastně hotový celý věř. A můžete si ho třeba i přizdobit pírky, nějakýma diamantama. Můžete třeba si vzít bílej papír a nějak ho pomalovat. Je to jenom na vaší fantazie. Tak ahoj! ahoj.